La ciència de dades especials està canviant la manera com concebem la realitat. Tot el que passa, passa en algun lloc. La geolocalització de les dades ens permet entendre què ha passat, què està passant i què passarà al territori. I si et digués que les tecnologies de la informació geogràfica et permetran aprofitar al màxim les dades dels teus projectes i recerques? Al CICTE t'ajudem a obtenir, analitzar i visualitzar dades especials per millorar els resultats de la teva recerca. Ajudem i et formem per adquirir dades i enmagatzemar-les de manera automàtica i eficient, analitzar i processar informació i establir patrons especials de comportament i cartografiar, visualitzar i divulgar els teus resultats en atractius mapes. Si vols treure el màxim rendiment a les teves dades, posa't en contacte amb el CICTE.